ברוכים השווים, אנחנו נפתור יחד מספר דוגמאות של משוואות דיוונציאלית מדויקות. ראשית, נברר האם, האם משוואה היא מדויקת, ואם היא מדויקת, איך מוצאים את הפסאי ואת הפתורון של המשוואה המדוונציאלית. אז המשוואה הבאה מהספר היא 3x בריבוע מינוס 2xy פלוס 2 כפול dx, פלוס 6y בריבוע, מינוס x בריבוע, פלוס 3 כפול dy שווה ל-0. רק מהדרך שזה כתוב, זה לא כזה מדויק כמו שאנחנו רוצים, נכון? מהי הדרך שאנחנו רוצים? אנחנו רוצים כמה פונקציות של x ושל y, פלוס פונקציה אחרת של x ושל y כפול y-tag או dy dx שווה ל-0. אנחנו קובעים, אנחנו יכולים להביא את המשוואה הזו לצורה הזו, אנחנו נחלק את שני הצדדים של המשוואה בדי-אקס, נכון? מקבלים 3x בריבוע, מינוס 2xy פלוס 2, פלוס 2, אנחנו מחלקים בדי-אקס, כך שדי-אקס 1, פלוס 6y, מינוס x בריבוע, פלוס 3, אנחנו מחלקים בדי-אקס, זה אקס שווה למה הוא 0 ומכולה בידי x, זה רק 0, וזה יש לנו את זה. יש לנו את ככה שתכזו בצורה הזאת, צריכים בצורה הזו. וכאן אנחנו צריכים להוכיח לעצמנו שזה משוואה מדויקת. ארבע נעשה זאת. מהו החלקי... החלקי של m? זו לפונקציית m, נכון? פלוס. מה החלקי של זה ביחס ל-y? זה יהיה 0, זה י- מינוס 2x, ואז אז החלקי של זה ביחס ל-y זה מינוס 2x, מה החלקי של n ביחס ל-x? זה יהיה 0, זה יהיה מינוס 2x, אז יש לכם זה. החלקי של m ביחס ל-y שווה לחלקי של n ביחס ל-x, אז m y שווה ל-n x, אז יש לנו משוואה מדויקת. כעת okay, uh, צריך פסאי, החלקי שפסאי ביחס ל-x שווה ל-m, שזה שווה ל-3x בריבוע, מינוס 2yx פלוס 2. ניקח את האנטי נגזרת ל-x של שני ונקבל פסאי שווה ל-x בשלישית מינוס x בריבוע y, מכיוון שy זה רק עבוע, פלוס 2x פלוס כמה... פונקציות, פונקציות של y, נכון? כיוון שאנחנו יודעים שפסי פונקציה של x ל-y, אז כאשר אנחנו לוקחים, לוקחים הנגזרת, כאשר אנחנו לוקחים את הנגזרת, כאשר ביחס ל-x בלבד, פונקציה שהיא אך ורק של y תתבטל. אז זה כמו קבוע, כאשר כבר למענו, איך אה, לקחת אנטי נגזרת. וכת, אה, כדי למצוא את פסי, אנחנו צריכים לפתור את אה, h של y, ניקח את הפסי של את של פסי ביחס ל-y, זה שווה למה שזה כאן, החלקי של פסי ביחס ל-y זה 0, זה מינוס x בריבוע, אז זה מינוס x בריבוע, זה 0, פיוס h-tag של y, זה שווה ל... זה שווה ל-n שלנו, של x ב-y, זה שווה לזה, אז ניתן לפתור זה עבור זה, אז זה שווה 6 y בריבוע מינוס x, בריבוע שלוש, פלוס שלוש, ניתן להוסיף x בשנת צדדים, נבטל זה ואת זה. אז נשארנו עם h-tag של y, 6 y בריבוע פלוס שלוש, אנטי דגזרת של h של y שווה למה זה? זה שתי y, ושלישית פלוס שלוש y. ונתן להוסיף פלוס c כאן, אבל הפלוס c מתמזג אחר כך כאשר אנחנו פותרים את הגשבה הליברציאלית. אז על דאגה בקשר לזה, מהי הפונקציה פסי שלנו? נכתוב את זה בצבע אחר. פונקציה הפסי שלנו כפונקציה של x ושל y שווה ל-x, שווה ל-x בשלישית מינוס x בריבוע, y פלוס 2x. פלוס 8 של y שכי התפטרנו, אז 8 של y זה פלוס 2y, בשלישית פלוס 3y, אז ייתכן שפלוס c כאן, אז כמו זה לא ממש משנה. למעשה, אבן נעשה משהו קצת שונה, אנחנו לא נפתור את הבעיה, נחזור רגע כדי שזה לא יהיה לגמרי מכני. בואו בוא נראה מהי הנגזרת, על פי מה שידענו קודם, לפני שלמדנו בכלל משהו על חוק השרשרת, של נגזרת חלקית, מה נגזרת, מהי הנגזרת של פסאי ביחס ל-x? מהי הנגזרת של פסאי ביחס ל-x? כאן אנחנו משתמשים רק במיומנויות, הדיפרנציאציה מרובזת שלנו, אז הנגזרת של זה נרשום לזה בצבע, בצבע אחר, 3X. בריבוע, כעת נצטרך להשתמש בחוק השר שקט כאן, אז הנגזרת של הביטוי הראשון, ביחס ל-x זה נוסיף פה את המינוס. מינוס uh, בצורה זו, כך שזה 2x כפול y, פלוס הפונקציה, uh, פונקציה ראשונה, x בריבוע, כפול נגזרת של הפונקציה השנייה, ביחס ל-x. זה רק y תג, נכון. זה הנגזרת של y, ביחס ל-y, זה 1, כפול נגזרת של y ביחס ל-x, שזה רק y-tag, יופי, פלוס הנגזרת של זה ביחס ל-x, זה קל, זה 2, פלוס הנגזרת של זה ביחס ל-x, אבל אני אקח את הנגזרת של זה ביחס ל-y, קודם, אנחנו רק מבצעים דיפרנציאציה מרומזת כאן, של חוק השרשרת, אז פלוס 6y בריבוע, ואז אנחנו משתמשים בחוק השרשרת, אז אנחנו יכולים לוקחים את הנגזרת שזה ביחס ל-y, ונחפיל זאת בנגזרת של y ביחס ל-x, שזה רק y-tag, פלוס הנגזרת של זה y 3, כפול, אם אנו מבצעים את חוק השרשרת כאן, הנגזרת של y ביחס ל-x, זה הות y-tag, ובואו נראה אם אנחנו יכולים לעשות זאת פשוט יותר, אנחנו ל-3x בריבוע, מינוס 2xy, פלוס 2, קיבלנו ש אז זה הפיטוי הזה והפיטוי הזה פלוס בנוסימת y tag בחוץ y tag כפול בונרה יש לנו סימן מינוס פה בחוץ מינוס x בריבוע פלוס 6y בריבוע פלוס 3 אז זה נגזרת של פסאי שלנו, כפי שפתרנו זאת. הביטוי הזה מקרוב, סימולב שזה אותו הדבר, בתקווה זה אותו הדבר, כמו הבעיה המקורית שלנו, שהיא הייתה הבעיה המקורית שלנו כשהתחלנו לעבוד איתה. מה הייתה? הבעיה המקורית שלנו הייתה 3x בריבוע מינוס 2xy פלוס 2 פלוס 6y בריבוע מינוס x בריבוע פלוס 3, כפול y, תג, שווה ל-0. זו הייתה הבעיה מקורית שלנו. שימו לב, כשנגזרת של פסי ביחס ל-x, בשימוש בדיפריצייה צמרומזת בלבד, זה בדיוק זה. בתקווה שזה נותן לכם מעט איטויציה לגבי השאלה מדוע, אנחנו יכולים לכתוב מחדש את המשוואה הזו, כנגזרת ביחס ל-y, ל-x, של פסי, פונקציה של x ושל y שווה ל-0, כיוון שזה הנגזרת של פסאי ביחס ל-X, כתבנו את זה כאן, זה אותו דבר, הדבר הזה כאן, נכון? אז זה שווה ל -0. אז ניקח את האנטי נגזרת של שני הצדדים, אנחנו יודעים שהפתרון למשוואה הדברצלית הזו היא פסאי של X ו-Y שווה ל-C כפתרון, ואנחנו יודעים מהו פסאי, אנחנו קובים שזה שווה ל-C, ויש לנו את המרומז, יש לנו פתרון למשוואה הדברצלית, רק נגדיר מרומז. אז הפתרון, אנחנו חייבים לעשות את זה כל הזמן, את הצד הזה כאן לא צריך לעשות, אם אתם מבצעים מבחן, אלא אם כן אמורים, אומר זאת מבורשות, אנחנו רק מבטאים שתהליך הפתרון מובן, אנחנו לא מבצעים אותו בצורה אוטומטית. אנחנו אכן רואים שנגזרת של פסאי, אכן נותנת לנו, אבל נפתור עבור פסאי, נראה שנגזרת של פסאי ביחס ל-X, בשימוש רק בדיפרציאציה מרומזת, וחוק של שלסטנדרטי שלנו למעשה נותן לנו את הצד השמאלי של משוואא הדיברציאלית שהייתה, בירסיה של הבעיה שלנו, וזו הדרך שאנחנו יודעים שנגזרת של פסי ביחס ל-x שווה ל-0, כיוון שהמשוואה הדיברציאלית המקורית שלנו הייתה שווה ל -0. לוקחים את די המגזרת של שני הצדדים, של זה מקבלים פסי שווה ל-c, זה הפתרון למשוואה הדיברציאלית. או אם נרצה לכתוב לתLab ל-דייך, אר preserveports' איזה הדבר הזה, הפתרון של x בחזקת 3, מינוס x בריבוע y, פלוס 2x, פלוס 2y בשלישית, פלוס 3y שווה ל-c, זה הפתרון המרומז של המשוואה הדימרציאלית המקורית שלנו. נגמרנו הזמן, נתראה בסרטון הבא.